وهذا بنا طلع بحث الجسر بس كفر عدوده بحر وهذا حيط مزكر وجهه الاخضر وهيدا مبنى كمان عم بيتعمر على الشاطئ تحت الشارع يعني كيف بيعملوا تحت الشوارع بدل على حسن تخطيط عظيم من البلديات وتنظيم المدن وغيره واللي سامح لهم السؤال بيبقى هون شو هالتراجعات عن الاملاك العام البحريه عمري البحر صا في عمرو فيلا بلا اي تراجعات هل في مرسوم ما الارجح ما في مرسوم بطبيعه الحال من وزاره الاشغال لانه ما في حكومه اصلا وما بزن مرق شيء على البحر ملاسيم جديده فهيك بيعمرو سؤال برسم المعنيين بطلع بالميل الثاني كمان نفس المنطق بس كانوا عاملين كامب سول ونفس المنطقه شوف الصخور كيف حاطينها عليهم بالضبط مقربين على الشط وكمان على البحر في عالم اشتروا عقارات المجاوره لهذا الشط وعم بيجربوا وصلوا من قبل وهلأ حتى عم بيجربوا يسكروا على العالم تم تفكيك حيث الدعم من الأشخاص اللي حابين يستثمروا هوني قال عم بيضبطوه بس هو ما بوشي وأصلا مش من صلاحياتهم هيدا من صلاحيات وزارة الأشغال Go, go, go,